Bună, draga mea, urmăritoare! Iată ce model superb de unghiuțe de Crăciun ți am pregătit și de această dată. Acest model de unghii de Crăciun este foarte frumos, spectaculos, rapid de făcut și abia aștept să-l vezi. Începem din nou în stagiul în care apexul este finisat, lateralele unghiuței, patul unghial, marginea liberă, absolut totul este finisat și aplicăm o culoare de gel alb pe toată unghiuța, indiferent care ar fi el. În cazul meu eu folosesc carat French Over de la Gelaxio. După ce am uscat gelul alb, fără să degresez, fără să fac nimic, mă ajut de pensul la Nail Art de la Diamond Nails și de gelul uh, 018 negru tot de la Diamond Nails și încerc să-mi schizez conturul uh, unui glob de brad, unui glob de Crăciun, unui glob de iarnă, sau cum vreți voi să-i spuneți, Uh, pentru a-l crea pe niște modele de unghiuțe de Crăciun. Așadar, uh, pensul aceasta mă ajută foarte mult fiind subțire și maleabilă și se mișcă așa cum vreau eu se, se ondulează aici pe tipsul meu cum îmi doresc eu și iată ce contur subțire mai subțire ca și un creion, aș putea să spun mi-am creat aici ca eu să pot... Uh, picta apoi după acest contur ideal ar fi fost chiar fără un contur să lucrăm, deci conturul acesta să nu se cunoască deloc însă nu este nicio problemă și cu contur merge tot așa de bine draga mea urmăritoare, nu uita că dacă la Diamond Nails în secțiunea comentarii dacă îți placezi o comandă de minim 100 de lei Pui codul Ionela, primești o reducere de 20%. Ai înțeles bine, 20% și să nu stresezi să-ți produsele după denumirea ce eu am spus-o. Poți să le găsești direct în descrierea acestui video sau fixat în comentariu sub acest tutorial. Așadar, uită-te ori în descriere, ori în primul comentariu fixat de mine și vei vedea link-uri și toate aceste detalii despre reduceri în acele descrieri. Acolo vei mai vedea și alte descrieri, cum ar fi că te invit și te aștept cu mare căldură pe canalul meu de cursuri online de manicură pe Patreon, unde din 1 noiembrie și până în 31 decembrie, din, în fiecare zi de luni postez câte un curs cu modele de unghii de Crăciun și dacă te înscrii în nivelul superior și anume nivelul cu numele Întreținere, ai acces gratuit la nivelul Crăciun plus nelimitat acces gratuit la cel diverse. Spune limitat pentru că la acesta de Crăciun ai acces doar cât este valabil el și anume până în 31 decembrie, și după aceea nu vei mai fi nevoită să pictezi modele de unghii de Crăciun, da? pentru că se termină sezonul de iarnă, sezonul rece. Așadar, draga mea urmăritoare, te aștept cu drag pe acel canal, să te abonezi acolo la nivelul de întreținere, da? nivelul cel mai superior financiar vorbind. Iată, pentru că aici mi s-a părut puțin prea gros conturul cu negru, am luat o pensulă limbă de pisică și am șters puțin de lângă și nu se mai cunoaște absolut deloc. Am retușat și îmi place foarte, foarte mult cum arată. După care voi usca la lampă și continuăm după aceea. Draga mea, urmăritoare, te invit cu drag să te înscrii în nivelul de întreținere, deoarece... În data de 1 ianuarie 2020 va fi o extragere ce are ca și premiu pentru 5 dintre uh, abonate, o ședință în privat cu mine de minim o oră și maxim 3 ore în care poți să-mi adresez întrebări despre cât de vrei tu în timpul acesta uh, și eu zic că este foarte important să beneficiezi de acest premiu. Pentru că foarte multe dintre voi aveți întrebări, foarte multe aveți nelămuriri și nu aveți cui să îi le adresați aceste întrebări. Iar mie, dacă mi le adresați în perioada respectivă, dacă ați câștigat, o să fiți foarte, foarte fericite că vă voi răspunde la aceste întrebări. Draga mea urmăritoare, nu uitați sau aflați acum în premieră că. Eu susțin cursuri de bază, de manicură și în fața, la fața locului, în salonul meu, din Bistrița năsăud pentru că eu sunt din Bistrița năsăud draga mea, și te aștept și pe tine de oriunde ai veni, de, un, de oriunde locuiești tu în acest moment. Următorul curs de bază îl am în data de 27, 28, 29, 30 decembrie 2019, și, draga mea, urmăritoare, este foarte cool faptul că toate abonatele, abonatele cursantele mele din anul 2019, în data de 1 ianuarie, vor intra într-o tombolă ce are ca premiu, un curs gratuit de minim 400 de ron în anul 2020. Nu e așa că e tare? E foarte tare! Bună, să revenim aici la tutorialul nostru de modele de unghii de Crăciun cu gelul silver de la Nobles Nails. Pictez acest metal prețios de la globul meu de astăzi. Draga mea, urmăritoare, nu uita că și la Nobles Nails, dacă în secțiunea cod reducere, voucher, scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Și mai ales, atenție că vine Black Friday, fă o listă lungă cu tot ceea ce vrei să comanzi și poți să comanzi atât de la Nobles Nails, atât de la Unghifalseangro.ro, de la monli, de la Buff, de la... Nu știu mai cine. Spectru de la toate firmele de la care eu mi-achiziționez produse și sunt foarte, foarte mulțumită și iată, da iată, uite ce gel frumos. Este așa bun de mâncat, este formidabil. Se numește G.3.5 și este tot de la Nobles Nails. Și draga mea, mai ales că vine Crăciunul, eu cred că este necesar să-ți faci o am amănunțită și cu foarte multe nuanțe de roșu, așadar, pune-l în lista ta de cumpărături și repede, repede, uh, du-te și fă-ți o comandă pe Nobles, pentru că acest gel este minunat. Este foarte, foarte păstos, nu curge, poți să-l aplici până sub eponichium, fără să-ți atingă cuticula, asta dacă ai și o pensulă bună, cum ar fi, limbă de pisică, tot de la Nobles Nails care ți recomand cu drag și pe aceea și de ce nu poți să o chiar în setul de 3 pensule, unde găsești și pensula Nail Art numărul 2. Este un pic mai grosuță decât aceasta cu care eu lucrez în acest moment. Așadar, deja ai 3 produse în listă să-ți recomand de la Noblesse și cred că o să fie și la ei Black Friday. Așadar, profită de reducele ce urmează să fie pe site-ul lor. Mie pur și simplu îmi place foarte, foarte mult acest roșu focos, așa, nici prea portocaliu, nici prea prozei. Este o nuanță între atât de perfectă, atât de bine detaliată, încât mie eu una mă topez după acest gel. A, draga mea, nu știu cât de bine mă auz sau cât de Bine, mă înțelegi ceea ce vorbesc, sunt puțin răgușită și da, hai să-mi fac puțin reclamă. Sunt regușită pentru că astăzi am avut prima zi de curs, a unui curs de bază, la mine în salon, în Bistrița, deci după cum spuneam, și am avut în prima zi teorie, așa că de dimineața de la 9 până după masă la ora 17 am vorbit aproape minut cu minut și chiar se simte. Nu credeam că acum când o să fac vocea la acest video o să mă afecteze, dar chiar simt că mă doare gâtul. De multe ori mă gândeam când spun cântăreții, cântărețele, că mă scuza, sunt răgușită sau nu știu, dase, dacă sunt la un concurs spun îmi pare rău dar vocea mea mă lasă de data asta că am cântat ieri la o nuntă sau nu știu ceva de genul ăsta, nu credeam, credeam că e ceva de genul așa, o fiță, ceva de genul, așa, să se dea mari, să-și facă reclamă, bine, cum fac și eu acum la cursul de bază, dar se pare că e chiar pe bune și că doare gâtul, nu neapărat doare, dar usturi așa și simți că pierzi puterea de a vorbi, nu ai putere să rostești cuvântul până la capăt. Bun, draga mea, reclamă la cursurile online mi-am făcut, reclamă la cursurile din salon mi-am făcut, acum rămâne să te aștept să te înscrii. Cum te înscrii? La cursurile online ai link în descriere și poți să dai click acolo și ai nevoie doar de un card și de datele personale iar după aceea de multă răbdare și pasiune în acest domeniu, ca să urmărești toate, toate cursurile care sunt deja pe Patreon, pentru că ai acces la toate, la toate, toate, în sensul că dacă te înscrii la nivelul de întreținere, ai acces la toate trei nivelele de cursuri și la toate videoclipurile postate de când lumea, de când am deschis eu acest site, da? adică din luna mai. Iar pentru cursurile de la fața locului din salon din Bistrița Năsăud, de asemenea găsești link în descriere sau în primul comentariu fixat de către mine sub acest video. Intri în privat cu mine și cu drag îți voi oferi toate detaliile legate de preț și program și înscrieri și așa mai departe pentru cursul de bază din 27, 28, 29, 30 decembrie 2019. Mă laud în continuare și vreau să spun că 27 e ziua mea, așa că poate bem o cafeluță de ziua mea împreună aici în salon. După ce am terminat de uscat gelul roșu, aplic uh, Top Coat și anume eu aplic gel 2-1 Polish Base de la Diamond Nails. Iar după ce l-usuc și pe acesta la lampă, îl degresez deoarece are strat de dispersie, adică strat lipicios. Da? Îl degresez ca să pot să pictez în continuare niște desenuți așa, niște, niște modele pe acest glob de brad, glob de pom glob de crăciun uh, și mă folosesc de gelul paint gel tot de la Nobles, uh, pentru că îmi place foarte mult nu curge deloc uh, unde l pui acolo stă și este foarte, foarte pigmentat asta este un lucru care îl ador și la apreciez la acest gel, este foarte pigmentat iar cu pensula mea minune de la Diamond Nails mă descurc splendid, magnific desenez aceste cerculețe pe, pe globul meu până la urmă nu foarte fixe sau nu foarte perfecte, vei vedea până la final că sunt și mai haotice liniuțele. important să arate bine per total la final, astfel încât să avem un model de unghi de Crăciun superb da? Dragă mea urmăritoare, dacă ai ști să dai pe secțiunea Comunitate de pe canalul meu de YouTube, o să vezi acolo că am creat un sondaj pentru tine și anume în acel sondaj am adresat întrebarea următoare. Ce ai vrea să vezi pe canalul meu până de Crăciun? Și sunt trei opțiuni, trei răspunsuri și anume modele de Crăciun, sau uh, o construcție sau uh, o întreținere. Te aștept și pe tine acolo, abia aștept să, să votezi să văd care, care este cea mai mare dorință a voastră, adică ce câștigă din această întrebare uh, și dacă îmi permite timpul o să, o să postez practic toate trei, oricum, dacă nu doar cea care a câștigat. Însă te aștept, drag și pe tine acolo, să, să bifezi un răspuns în votul... Uh, în sondajul, pardon, de acolo. Chiar te rog să, să găsești această secțiune. Pur și simplu e ceva de genul, pagina de pornire, apoi videoclipuri, apoi playlisturi și urmează comunitate. Te rog mult, intră acolo și dă un vot în sondajul meu. Ca să știu ce-ți dorești de la mine, ce-ți dorești să vezi pe viitor. Poți să lași și într-un comentariu sub acest video, de ce nu... Uh, dar s-ar putea să nu îl văd foarte bine, să zic așa, pentru că sunt foarte, foarte busy în ultima perioadă și uh, cam greu mai răspund la comentarii sau le văd, dar uh, la anul altfel îmi planific timpul și s-ar putea să reușesc să mă ocup mai mult de canalul meu de YouTube, dar Stay close, stai aproape de mine și vei vedea lucruri frumoase și magnifice pe canalul meu în viitor, pentru că asta îmi planific în agenda de anul viitor. Să câștig cât mai multe urmăritoare, să cresc canalul de YouTube foarte mult. Apropo, te rog, distribuie... Cât mai multe videoclipuri de pe canalul meu, rețelele de socializare, Facebook, pe grupurile de manicură sau pe paginile tale private. Să se aboneze cât mai multe lume și să facem până de Crăciun 50.000 de urmăritori. Ce ziceți? Reușim asta? Faceți voi asta pentru mine? Și nu de alta. În trecut, acum câțiva ani, un an sau doi, făceam giveaway-uri. Însă am observat că nu au succes și că lumea totuși nu se înscrie. Așadar, te rog gratuit, fără să mai primești ceva ca și un cadou, fă asta pentru mine, dacă mă iubești, dacă ții la mine, distribuie cât mai multe videoclipuri, dar recente, pia ultimul, anteriorul, celălalt, celălalt, distribuie cât mai multe videoclipuri pentru mine zilnic sau când îți amintești tu ca să încercăm până de, până de Crăciun să facem 50.000 de abonați să vedem, reușim lucrul ăsta mă rog, nu neapărat până de Crăciun până, până în 1 ianuarie deci până la sfârșitul anului acum fiind 38.600 ce ziceți, în două luni nici două luni da, în două luni fără 5 zile reușim să facem 11.400 de abonați Cam mult, așa -i? Dar știți cum se spune, nu? Uh, cele mai nesimțite vise uh, Vise sau visuri? Nu știu exact cum se zice corect acum Mereu am un dubiu între asta Și când vreau să scriu undeva Dau un search pe Google să văd cum e corect Am bolinat-o acum <laughs> Știu că voi sunteți Cârcotași și o să-ți pe mine Nu contează uh, Eu știu că fac o greșeală Și de aceea am încerca să corectez așa, cum că sunt conștientă. Bun, și știți că visele astea, cele mai uh, îndrăznețe, cele mai nesimțite, deci e vise până la urmă. Nu? <laughs> uh, um, prind viață. Cu cât sunt mai nesimțite, cu atât uh, au mai mult curaj să prindă viață. Bineînțeles și dacă facem ceva pentru ele, nu doar dacă ne rugăm la Dumnezeu sau nici măcar atât și ne gândim doar la ele așa din când în când. Uh, un vis uh, important pentru noi este acela uh, la care ne gândim mai mereu, când uh, nu e important să ne gândim la altceva, cum ar fi copilul, casa, banii, ce mănânc, ce plătesc, unde am bani și așa mai departe. Uh, când ai puțin timp liber, uh, fix la aia să te gândești, asta înseamnă uh, un mare vis așa cum am eu mai multe. Eu am să crească canalul de YouTube până la 50.000 de urmăritori în 2019, să am un sterilizator cel mai profesional în salon, să schimb frezele și pentru cursante, să am freze maraton la toate cursantele. Să zic oare toate... Vreau să-mi fac implant de păr. <laughs> nu știu în momentul ăsta voi urmăritoarele care sunteți mai vechi mai noi, mai așa eu am probleme cu podaba capilară am mai puțin decât alții și m-am interesat puțin și nu e așa de costisitor să-ți să, să faci un plan de păr și am un plan și asta dar că nu știu cum o să după o perioadă o perioadă de maxim o lună de zile Uh, nu că mi-ar fi mie groază că o să trăiască să mă tunt zero, ci că eu am mai fost însă zero și bănesc că ști asta, nu? Și nu mi-a stat rău deloc. Ci pentru că... Nu pot să cred se termină video -ul. Nu pot să cred! Ci pentru că o să arăt urât până se vindecă rănile. Te pup, draga mea! Am pus clipiciul 020 de la Get Nails. Găsești link în descriere și la acest clipici îl desclipicesc și gata, asta este. vă mulțumesc, distribuie-te, rog, mult cât mai multe videoclipuri, abonează-te, dă like, dă share, comment and everything. Nu știu ce să mai zic. Am început să povestesc despre visele mele și am pierdut noțiunea timpului. Te pup, draga mea urmăritoare. Zâmbește și visează, visează nesimțit, nesimțit, nesimțit, ca să se îndeplinească cât mai multe. Te pup și ai grijă de tine. Pupici, pupici, pupici, pupici.